Ми відбудуємо завдяки, в тому числі, і гвардії наступу, який сьогодні посвечує наша марка. Сьогодні ми беремо участь у погашенні спільної марки, яка була розроблена представниками національної поліції, національної гвардії та прикордонників. Це спеціальна така блок, можна сказати, марки, яка присвячена, присвячена саме гвардії наступу. Тому що зараз йдуть запекти бої на фронті, таким чином ми разом з усіма силовими структурами хочемо підтримати, разом з «Укрпоштою» хочемо підтримати бійців, які на передовій. Не будуть віддані випадку нашим волонтерам для того, щоб будь-яким способом їх обміняти для допомоги нашим бійцям. Національна гвардія України, наша, саме військова наша частина, приймає участь у спецпогашенні марки «Гвардія наступа». Вона є другою у серії. Перше – це були збройні сили. Зараз – підрозділи гвардії наступи. Шість військових частин, які включені в гвардії наступу. це від Національної гвардії України, До один – підрозділ від підкордонної, два – підрозділи від, патрульної, від поліції. Та партій себе історії завітати до поштового від вже понад рік усі історичної ворога зброї в руках нас служити та захищати пошта ввела в черговий опіг новий поштовий блок. Він присвячений нашим бійцям, які боронять нашу державу, які нищують окупанта. Поштовий блок називається слава обороні і безпеки України. Гвардія наступовір, присвячений Національній гвардії України, Національній поліції та нашій прикордонній службі. Загальний тарас – 1035 тисяч примірників. Сьогоднішнього дня він вже офіційно є в продажу в кожному відділенні «Укрпошти». Вартість 69 гривень. Будь ласка, якщо є бажання, можна завітати до відділення придбати не тільки марку, а й тематичні конверти, листівки, які також були випущені до цього бішового блоку. Позаду мене представлено три одиниці техніки, які стоїть на нашій військовій очісті. Це Max Pro від американських партнерів Краска Гуар який є українською технікою українського виробництва, який стає на озброєнні вже певний час, та всім ізвесна по совєтська техніка Азбуханка. На ній став поставлені спарені пулемети ПКТ. Вона призначена для знищення ворожої БПЛА. На її рахунку вже чотири дрони шахів.